صباح الورد انجي صباح اليوم يمكن احنا هيك متحمسين اذا بعده الأمر عند الاسد للابراج الناريه يعني بعده القمر عند الاسد نشكر الله ان شاء الله يضل خمسة ايام متل ما عمل اورانوس يعني <تصفيق> <تصفيق> اورانوس <تصفيق> ضل متراجع بال... بالتور خمسة اشهر فامبارح رجع لحركته التقدميه ففي مفاجآت جديده حلو <تصفيق> ان شاء الله ان شاء الله في شيء بلاحظه كمان انه كثير منا يمكن انتي منهم كمان مم. بتمرضوا بسرعه صح؟ كل يومين ثلاثه هالفتره ايه. فكنت عم فكر قبل شوي انه شوفي الخارطه الفلكيه تبعيتك أوكي. وشوفي ببيت الصحه شو كان فيه حلو. عندك لحتى تعرفي ليه انت مثلا فلكك صحيا بيكون هيك فبتقدري انك تعرفي السبب يعني احيانا كثير في ناس حسب الخارطه الفلكيه تبعيتهم بيكونوا حدا يعني هيك مناعتهم بتنزل بسرعه أو أو أو نجم خفيف أو بيمرضوا بسرعة، فشوفي ما بتعرفي يمكن يمكن تقدري تلاقي حل بعدين أو تاخدي احتياطات. هو رح تساعديني أنت أكيد بهذا الموضوع أنجي أكيد فأكيد رح أعتمد عليك تساعديني فيه ولكن خلينا شو رأيك نشوف هلا الأبراج أنا متحمسة أعرف كيف أكيد رح رح نسمع أخبار <تصفيق> الفلك إلك وللمشاهدين صباح الخير مشاهدينا اليوم الأربعاء 19 واحد القمر موجود ببرج الأسد، وجود القمر ببرج الاسد يعني ما زالت الاخبار والحظوظ للابراج الناريه اكثر ما زالت متشابهه مع اخبار الفلك الامبارح الاسد والحمل والقوس مرتاحين منها بهاي الفتره ايضا في عندنا الجوزاء والميزان ايضا بيرتاحوا بشكل من الاشكال في زاويه واحده بس فلكيه صارت ما بين القمر وزحل اليوم الصبح هيدي الزاويه ممكن انه تعمل شو يعني تكون صعبه شوي يعني زاويه ترب... زاويه بتعمل صعوبات تشير الى وجود بعض الصعوبات ولكن بنتعداها ان شاء الله هلا بيتعب برج العذراء اليوم كمان وبيتعب برج دلو ولكن بكره ان شاء الله بعد الظهر بتتغير المعطيات خلينا نبدا الاخبار مع مولود برج الحمل في خبر حلو بخص احد الابناء اذا كان عندك ابناء يا حمل وفي معلومات جميله وجيده ايضا رح تجيك او رح توصلك هيدي الاخبار قد تكون من خلال العمل خليني اعطيكم تفاصيل اكثر من خلال ايضا من عندي اوكي في مساعدة خفية رح تحصل عليها هاي المساعدة رح تجيك ربما عن طريق القدر ربما عن طريق آآ آآ الصدفة يعني أو حدا ما كان خاطر ببالك بس أنا بكل يعني بخضم كل هذا الحكي والحظوظ العالية لك ما يغرك الموضوع من الجانب المالي يعني لا تغامر يعني إذا معك مصاري انتبه ولا تجازف حاول أنك تستنى شوي عاطفيا في عندك رغبة كثير قوية أنك تتقرب من أحد الأحباء أو شخص كنت مزعله أو حدا يعني حابب إنك توطد علاقتك فيه ولكن تراجع الزهرة بالجدي ما عم بيساعدك على على إنك تبادر بهي المبادرة إلا إذا كان موليد الحمل اللي عندهم علاقات قوية ومستقرة فأنتم بتكون أموركم بخير. من أخبار برج الحمل لأخبار برج الثور. مشغول كتير يا ثور بتنظيم أمورك البيتية والعائلية ما تنسى إنه الأمر موجود ببيتك الرابع. تجنب التغييرات الجذريه واجل قرارات الشراء العقاريه انا للكل بقول لهم اجلوا قرارات الشراء لاي شيء ثمين الا الا اذا كنت مضطرين هلا اليوم بيوعدك بتقدم مهني مهم في تطور لعلاقاتك بزملائك مع الناس اللي بتشتغل معهم عم تشوف عم نشوف العلاقات صارت ممتازه التواصل صار كثير مجدي معهم عاطفيا بدك تبعد شوي عن الانانيه وحاول أنك ما تهمش الشريك حتى ما ينعكس هذا الشيء سلبا على علاقتك فيه. من أخبار برج الثور إلى أخبار برج الجوزاء. حاول تقدم أفضل ما عندك يا جوزاء لأنه أنت من الناس اللي محظوظين أيضا بهذا اليوم إذا بدك مشاريعك ناجحة الحظوظ عالية لهذا النجاح ولكن أيضا الأمر يعتمد عليك أنت فيما تقدمه فلا تقلل من جهودك ولا من وقتك. عطِي قد ما بتقدر من وقتك وجهدك بس إذا كنت عم تتنقل هاي الفترة بدك تنتبه لتنقلاتك لأنه عطارد متراجع فاحذر من الحوادث وأنت كوكبك الحاكم هو عطارد أما عاطفيا فاصبر على المصاعب اللي عم بتواجهك إذا كان في عندك مشكلة أو أزمة ثقة مع الشريك فهذا الأمر يحتاج إلى وقت فشان هيك إذا تأخر موضوع أنه ترجع الأمور مثل ما كانت لا تقلق بدها شوية صبر من أخبار برج الجوزاء لأخبار برج السرطان عم بتركز كتير على الأمور المالية يا سرطان طبعاً لأنه الأمر موجود ببيت مالك كيفية تحصيل الأموال هي اللي شغلة بالك هلأ كيف بدك تعمل مكاسب وأنا بشرك أنك رح تنجح بتحقيق المكاسب ورح تلاقي شيء كان ضايع منك بتميل أنك تنفتح على كل شيء جديد من ثقافات من حضارات اتصالات ربما خارجية أو أشياء إلى علاقة بالتاريخ بشوفك عم بتميل إنك ترجع تقرأ شيء يعني قديم أو تطلع على أشياء جديدة في مؤشرات لإزدهار التواصل أو الحركة يعني اللي بتخص التواصل والتعامل مع الناس ومع الآخرين بشوفك أنت عم بتصير أكثر انفتاحا وربما تجيك هدية هو جائزه ايضا اما عاطفيا ف انت مضغوط من الصعوبات والمسؤوليات التي تلقى على عاتقك في مسؤوليات عائليه كبيره ما لك عارف كيف تتعامل معها وهذا الشيء عم بيسبب لك الضغوط من اخبار برج السرطان لاخبار برج الاسد اليوم مليء بالنشاط والطاقه الشمس يا اسد عم تتحضر انه تنقل لبرج الدلو يعني نحن بكره رح تكون الشمس ببرج الدلو هلا هذا الشيء رح يحسن من وضعك الصحي رح تقدر انك تنجز اعمالك إيه ليش بس قبل ما لك كمل لك ليش ربي حسن من وضعك الصحي لانه الشمس كانت بالجدي ببيتك السادس <تصفيق> فهي بتركز على الجانب الصحي انه بتسلط الضوء على المشاكل الصحية اللي عندك فممكن تكون تتعب بسرعة أكثر او ممكن تكون بحاجة لمتابعات <تصفيق> هلا ما... مع عفوا هلا مع انتقال الشمس لبرج الدلو منرتاح صحيا ولكن منكون تحت الضوء فبدنا ننتبه من الاخطاء رح تقدر اليوم انك تنجز اعمالك على افضل وجه رح تخلص كل الاشياء المطلوبه منك واذا كنت فعلا منتبه لكل لك التفاصيل رح تنجح أو رح تحقق نجاح كثير كبير على الرغم من تراجع الزهراء وعطارد. فأنت يا أسد موعود بمكافأة أو بدعم رح يجيك من مكان ما. أما عاطفياً عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك وليس بعقلك. يعني أنت برج الأسد مشكلتك أنك دائماً بتعقلن الحب لما تصير أمور جد. هذا الشيء عم بيبعدك كتير عن أنك تعيش حالة حب سعيدة حاول تفكر بقلبك لحتى تضمن النتائج المرجوة أو على الأقل تعيش الصح من أخبار برج الأسد إلى أخبار برج العذراء أنت مو بأفضل أيامك يعني طبيعي هذا الحكي لأنه الأمر موجود ببيت متعبك البيت الثاني عشر فالأمور تبدو مثقلة يعني تقيلة ضاغطة حاول إنجاز اللي بتقدر عليه تجنب توجيه الانتقادات والثرثرة، بتحكي كتير وهذا الشيء رح يأذيك قد تثير قضية مع انزعاجك وتسعى إلى معالجة قضية محيرة هذا الشيء شوي بيعمل عندك أزمة هاي الأزمة رح تشتد وإذا اشتدت رح تضطر إنك تقدم بعض التنازلات لحتى تلطف الأجواء أما عاطفيا عندك ميل إنك تغير إنك تتقدم بعلاقتك إنك تطور هاي العلاقة مع الشريك وحاسس إنه الأمور رح تروح للأفضل والظروف على كل حال رح تساعدك من أخبار برج العذراء لأخبار برج الميزان يوم مليء بالتواصل والنشاطات الاجتماعية يا ميزان حتى لو عبر الهاتف بتلتقي مع شخص بترتاح له او بتتعرف على شخص بترتاح له او صديق قديم ربما وهذا الصديق بيوعدك بشيء او بيوعدك بتنفيذ طلب لإلك او شيء بدك اياه لك هذا الشيء بيوفي بوعده المهم أنك أنت ما تخلي الأخطاء السابقة تؤثر على مستقبلك حاول أن تنهض مجدداً لأنه أنت تمتلك كل الأسلحة اللازمة لذلك أما عاطفياً احتمال نشوفك عم بتمر بكل أنواع الانفعالات اللي ممكن أنت تتخيل. يعني غيرة غضب شكوك مزاجية هذا كله أنت عم تمرق فيه وعم بيهدد استقرار حياتك العاطفية لأنه ردود أفعالك عم بتكون متفاوتة وغير متوقعة من أخبار برج الميزان لأخبار برج العقرب بتركز على عملك وعلى مركزك الاجتماعي هاي الفترة بشكل كثير كبير وبتثبت جدارتك وإنجازاتك رح تحكي عنك يا عقرب هلأ إذا كنت عم بتفكر أنك تغير عملك أو تغير مسار أو مجال أو أي شيء فأنا بنصحك أنك تأجل هذا الشيء للشهر القادم المهم هلأ تعزز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابره لانه رح تقدر انك تحقق شيء الامال رح تزدهر من جديد ورح ترتفع معنوياتك، واصل واستمر بخطوات تصاعديه الحظ الى جانبك، اما عاطفيا تصل الى وقت بتلاقي حالك خلص ما تقدر يعني طلبات الشريك كثيره وعم تزعجك وعم بتحسسك بالتقصير، هذا الشيء عم ينعكس على العلاقه وعم بي صعب الأمور بين من أخبار برج العقرب لأخبار برج القوس تنشط بالتنقلات والسفر والاتصالات أيها القوس بدي منك تنتبه من الحوادث خاصة إذا كنت عم تمشي بطرق برية لا تسرع ابتعد عن الأماكن المجهولة التجار من مواليد برج القوس انتبهوا بأي شيء بتشتروه دقوا ببنود الاتفاقيات والصفقات اللي بتعملوها مولود القوس انت موهوب بعملك ولكن لا تسمح لأحد انه يستغل هاي الموهبة لازم تتعلم كمان الصبر ما معقول انك انت كمان اللي بدك اياه تحصل عليه أو النجاح اللي انت عم تحلم فيه تحصل عليه من أول مرة عاطفياً الأجواء الرومانسية عم بتكون غير داعمة، يبدو أنه في شيء عم يستفزك، يبدو أنه الشغل ضاغط عليك، لا تحكي كثير بأمور بتستفز الشريك وحافظ على هدوءك. من أخبار برج القوس إلى أخبار برج الجديد. مبلغ من المال قادم نحوك سواء من شراكه او تعويض او قرض، انتبه للشراكات الماليه، لا تكفل حدا، لا تتدين من حدا، لا تتدخل بعمل الاخرين، اترك كل شخص يهتم باموره الخاصه، لا تعاكس الاخرين بارائك واستمع لوجهه نظرهم، اما عاطفيا لا تبالغ بردة فعلك تجاه تصرفات الحبيب هاي التصرفات رح تسبب له الأحراج كون حذر بأي شيء بتقوله أو بتعمله من أخبار برج الجدي لا أخبار برج الدلو عم بتركز أو أنا بنصحك تركز هاي الفترة واليوم تحديدا على موضوعات الشراكة العملية والعاطفية يعني ما تحمل حالك أول شيء أكتر من اللي بتقدر تتحمله احتمال شوفك مزاجي أو عم تشعر بالحزن والأحباط أيضا انتبه انتبه أيضا أنت يا دلو بسبب التراجع الزهرة وعطارد من عقود التجارة ودقق فيها كتير منيح عاطفيا تراجع الزهره وعطارد يدعوك لعدم المبادره بطلب خطبه زواج تحلى بالصبر إلى للشهر الجاي من اخبار برج الدلو لاخبار برج الحوت بيتراكم العمل وبيزداد ولكنك تملك الطاقة والنشاط للإنجاز وبتحصل على المساعدة يلي بتطلبها. انتبه لصحتك من الآن ولمدة شهر لأن الشمس بكرة بتنتقل لبرج الدلو اللي هو بيت متعبك. يمكن أيضاً تلاقي كتير معارضين على الخطط اللي أنت عم تحكيها والاقتراحات فطول بالك وحاول أنك تقنعهم بأساليب أفضل ووضح لهم الصورة. أما عاطفيا الكلام لحاله ما بكفي بدك تثبت كلامك بالافعال اذا حابب فعلا تعبر عن حبك للحبيب انت محتار ما عارف شو بدك تعمل ولا عارف اصلا شو بدك يعني اوقات بشوفك انه عم تتبع عقلك اوقات عم تتبع قلبك كون حذر بقراراتك القرارات الحاسمة أجلها للاسبوع لا مو للاسبوع أجلها 10 ايام لك لا للشهر الجاي من بعد 4 2 هاي اخبار الابراج ل12 هلا بنقول له مولود اليوم مولود تسعتاش واحد <تصفيق> كل عام وأنت بألف خير مولود اليوم من الشخصيات نقدر نقول الصعبة أول شيء أنت بتحمل بيوم ميلادك الرقم واحد وبالشهر الرقم واحد وأيضًا أنت آخر يوم بالجدي والجدي رقم عشرة كمان واحد يعني فشخصية صعبة جدا شخصية مزاجية متقلبة عنيدة انت من مواليد ما بين البرجين بتأخذ شيء من الدلو ايضا تميل للبذخ دائما بتحب انك تشتري اتياب غالي على طول بتحب الماركات تتمتع بالذكاء تتمتع بسرعة البديهة بس الحلو فيك انه عندك ولاء كتير كبير وانتماء للشي اللي بتشتغل فيه او الشيء اللي بخصك الا انه مشكلتك هي القلق الدائم هاي اخبار الفلك لليوم نشوف اذا في اتصالات يلا مين معي ام علي الو الو صباح الخير تفضلي كيفك يا ام علي الله يسلمك عندي مواليد اولادي كمو؟ كنت اعرف الاسماء مالتهم يعني زين ويا ال تعرف ولادتهم عندي علي علي 2010 2010 علي كويس اوكي 2010 زين يعني اسمه ويا ولادته وي... آه. اه رقمه رقمه اثنين علي ويوم ميلاده 2 هادي أيه حيكون عشان تنعش حيكون عشرين حيكون عشرين شخص عشرين. هو دمث حيكون شخص دمث هادئ محبوب راقي أه. الله يخلي لك اياه صفاته حلوه بدي بالدراسه بالدراسه بده صو... بدك يعني هو بيطلع منه بس بده تعلم ما حدا يعني لا. يصرخ عليه عرفتي برواق هو ما بيجي الا هيك بالرواء بالتشجيع اه راح بدها تسال عن باقي اولادها راح الاتصال يلا ناخذ اتصال ثاني الو رسل صباح الخير صباح النور ست يا هلا تفضلي سلام إيه لتشوفي البنات والحمد لله على السلامة وارين الله يسلمك انا بجاوبك بدالها بتقول لك الحمد لله على السلامة ست <تصفيق> ايه <تصفيق> بدي بس اريد اعرف عن اخته واقوياء عن الدراسه 18 واحد و14 واحد 18 واحد عن الدراسه حلو اي 14 واحد عن الدراسه و60 بدي بس اريد اعرف 12 5 عن الاختبار طيب اللي 14 واحد هذا جدي الثاني 18 ما هيك؟ كمان جدي اثنيناتكم جدي 18 امم اثنيناتكم جدي بدكم تعرفوا عن الدراسة أنتم شو دراستكم؟ يعني أنتِ بأي صف أنتم؟ 18 آه وال... واحد بالدراسة بالجامعة. آه بالجامعة. و14 واحد بالابتدائية. طيب، وعن شو بدك تعرفي كمان؟ وقريب 12/5 عن الارتباط. 12/5 عن الارتباط. طيب. خلينا نشوف هلأ بالنسبة للدراسة. يعني لأ بدكم والله تنتبهوا لدراستكم وتركزوا فيها لأنه على ما يبدو في عندكم ميل لتضييع الوقت بشكل كتير كبير. فهاي السنة إذا ما بتنتبهوا على هذا الموضوع بتركزوا رح يكون في تراجع فانتبهي. أنا ما عم أقول لك حتتراجعي، عم أقول إذا ما ركزتوا، فأنا مطلوب مني إنه أنصحك يعني إنه ركزوا، الوقت كثير إذا بتدرسي كثير كويس للدراسة. في تفوق علمي بشرط عدم تضيع الوقت، لأنه عم بتميلوا للتسلية والترفيه رغم إنه الفلك بيقول إنه هذا الوقت إذا بتركزي بدراستك عندك حظوظ عالية، أنتِ وياه. 12/5 قلتيلي الثاني <تصفيق> 12 5 طيب 12 5 عن الارتباط وكثير من مواليد برج الثور سالوني هذا السؤال خليني اعطيكم تفاصيل اكثر مواليد برج الثور في عندكم حب جديد بهاي السنه عندكم علاقات جديده تحالفات جديده هذا اكثر شيء واضح او مبدئيا خلينا نشوف ممكن يصير عنا ارتباط يعني غالبا الارتباط ما يصير بهاي السنة إلا بفترات معينة حسب حركة الزهرة خلال العام بس الفرص مانا ما كتير عالية الفرص عالية أكثر للصداقات والتحالفات والعلاقات الجديدة يمكن الحب ممكن يصير خطبة مثلا أو حب وبعدين يعني بعد فترة بعد سنة يصير ارتباط مين معي كمان يلا اخر اتصال لألو فصل الاتصال للاسف هيك بنكون وصلنا لختام فقرتنا بعالم الفلك والابراج بلاقيكم بكره بأخبار جديدة